نلاحظ في مجتمعي المسلم ظاهرة خطيرة وهي الإنكار على كل شخص يحاول أن يتزوج مرة ثانية. فأين دور العلماء الكرام في توعية هذا المجتمع؟ فأنا شاب مسلم ومتزوج ولله الحمد أبحث عن زوجة أخرى فلم أجد حتى أذنا صاغية فالكل يسفهني فكيف نرضى بعض الكتاب نرضى ببعض الكتاب ونعرض عن بعض؟ الله <تصفيق> الله سمعت المحاضرة التي تؤكد نفوسها وتأمر بالسماح هذا من مما يتعلق العلماء. سمعت المحاضرة الآن التعليق عليها وأنت جرى تعلق بعدين للمجتمعات لأن قاعدة ما تقدم فليبلغ الشاهد الغائب سمعتم المحاضرة الآن وسمعتم التعليق فعليكم أن تبلغوا وأنت فأنت واحد منهم فليبلغ الشاهد الغائب بلغوا مباراءكم مجتمعاتكم واهليكم وقبائلكم ان ان سعد لا باس به وانه مشروع مع سعه العدل وعسى الله في ذلك ومنكم النساء لا لا يبقي هذا ويصبرنا ويحتسبنا حتى يكثر المتزوجون وتقل العوانس ويقل الشباب المتاخر عن الزواج هذا اذا حر التعاون مع الحرص على تحرير المهور تقرير الغلائم يعني تناقض في تكون هو قليله وأن تكون ولائم قليلة حتى لا يشقى, لا يشقى على الزوج وحتى لا يكلف ما يمنعه من الزواج نسأل الله جميع التوفيق